وہ علی کا لاڈلہ وہ فاطمہ کر مرے آئے وہ حسن کا لقشانی نام تھا جس کا حسین مقام اس کا کی نوک سے لکھوں تو کیا لکھو جو ہو کے اپنے باپ کی نظروں میں مادر لکھوں تو کیا لکھو جو کی کی سیدا لفظ نہیں طاقت نہیں ضرورت نہیں جو مقام سجدات ہے باہیں نہیں کوئی مفصل بیان کیتا جا سکے طالب اللہ مانند انداز نال میں سبق سناون لگا قبلہ دی موجودگی ایک جملہ میں تہاڈی ضیافت ایمانی دے واسطے پڑھن لگا مقام سجدات دے حوالے دلال پوری کائنات دی قومیں جے دا نام مرشد علی بے پوری کائنات چاچا جی قومیں قبلہ صاحب سبحان اللہ بلکہ ہزار آدمی تیرا تے میرا مالک علی. تکفیم کرن دے جدا اپنے گھر آ کے منگے دعا قبول ہو میری بھی ایک دن دیکھو میں اپنی انکھوں سے روزا بتول کھا واہ واہ واہ دروذی کی 17 پڑھ لیا میں سارے آنکھوں کو امین امین جی بسم اللہ جناب بھائی تسا جی دو میں دو 17 پڑھدا پھر میں قصیدہ پڑھدا جڑا تواڈے صدقے دے نال پورے ملک پڑھ رہے ہاں جیو جیو جیو احمد دی دفتر سویا حسین بادشاہ دی نالیں دے صدقا واہ پڑھتا جا بندہ لفظ کی سکتا ہوتے نوکر دعا کرنی بند آؤ میں مزاج کے مطابق چبلا صاحب دو سترہ پڑھنے لگا میں ہے بندہ بولیا بھائی کی اگر چلتی مالک آپ کو سایہ سلامت رکھے چکی اگر نہ چلتی جناب بے بتول کی چکی اگر نہ چلتی جناب بے بتول کی فاکوں سے مر ہی جاتی یہ امت رسول کی اوہ ہائے اللہ بسم اللہ کیا بڑیا جی قصیدہ ماشاءاللہ بھائی اگر تھوڑا موڈ ہو گئے تو خدمت سجادہ دا پہلا نعرہ جمپ آیا میرے پاس جمپ آیا ملنگ آخیا ملنگ جی جیلا بعد ہوئے कौनन लेते न लरनते سارے بولے بھائی سب ارفان کشمیر سجد لگا ہے میرے پاس جنت کے ٹکڑے آتے باوا جی ارش والے پلن اور سر سیدا بچ اولاد سر جاؤ سر جاؤ آ مدرسہ جا گا محمد جی دہشت کیا ہے لکڑا زندگی مریم ہبا تو سطح ہے نا شک بے شک جبریل جناب جبریل اللہ دا مقرر فرشتہ مقام پڑھنا چاہتا لگا تہنا اللہ کری پیسے Let's khushate o ho jabre جس بند ایک مہینہ ٹکڑ کھادیا تو نہیں بول جو ہے مہتمی ہوئے کھاویے بند بیٹھے زیادہ خون پہ پہننا کپڑے خراب ہونا جنت کو گل کر رہے ہیں جنت نہیں بہنا جنت نہیں بہنا جنت نہیں بہنا پڑھنا چاہتا شان شان کو سبحان اللہ سبحان اللہ جی بڑا کدر کر دبی جی بڑا سیے کسما کر جلا پوا نال اپنے علاقے دے نال <سؤال> ایلو خیال دیکھ مالک تھوڑا سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کراں۔ چلو اگر تھوڑا موڈ ہوے تے ایک سطر جناب عباس صاحب صدیق سنا دی دین جانی پناہ چوے واہ واہ حسین آ حسین جے پناہ چوے اسن مرسل عباس صاحب واہ واہ کے سوچے گائلا کے سوچے سطر مٹی ائی سطر پر گیا۔ چھت پر سے بلا کیسی بنی ہے نور کی چاد علی نبی کا برادر, <سؤال> برادر <سؤال> <سؤال> <سؤال> جنہ کے دین جا کے محنت قبول فرماون جڑا سونا ماحول بن گیا نا جی اویلی سونی ستر لگا جناباس نبی نہیں امام نہیں پنجا چنہیں بارہ چنہیں چودہ چنہیں علم دی عظمت دے قسم مگر پنج بارہ چودہ دیں نشتہ دے مرکز دا نام ہے جڑا بے عباس اللہ اللہ بندہ غازیوں نے بندہ چوپنا راسی بندہ چوپنا راسی سبحان اللہ اللہ میں بسم اللہ کراں جڑا بندہ محنت پسند ہے مینوں سمجھ کے دعا دے سکدا بندہ سچ آوی میں ایک فضائل عباس دی بہت بڑی صدقہ تواڈے حوالے کرن لگا اس سیٹ بیلٹ بنوں تو تھانوں میں جنت دی پرواز کراوہ اس جنت پرواز جے مالک دیوالسن حسن تے حسین کتے بیٹھا بھائی پھول لگے لالیا تیری زندگی ہلے بسم میں بسم اللہ کراں لو جناب پاس تو نوکر تشریف شریف فرماؤ جا بندہ سکارے پاس نوکر ایک بار ہاتھ جاوے تو میں سلام کرا کسی شروع کرا کر جی ان ہاتھوں سلام ہے بھائی گانے پاک پا کما کسی کمینے دا موت نہ فرما بڑی کر <آہا>, <gül banget> دا آسرا پاس <gül âm pasa> دا پاس ہے چونکہ سارا دے دعا پاس ہے کربلا دا آسرا پاس ہے چونکہ دی دعا پاس ہے مل جائے ہمجاب گا پہلی سطح کر بہت بڑی بات مطلب جناب دوسری हो हो चाराना मंगला पया बास है चाराना मंगला पया बास है चाराना मंगला पया बास है चाराना मंगला पया बास है सादक अल्लाह दा परवान 9 12 14 है ने अकीना ए सादा बोलो या थोड़ा याला بندہ مرے چودہ کی دواری کرے کر بدر محبت کا ڈریا ہوا ہے دلالیش رنگ لاوی بابا جی میں پڑھیے سارا پالدا بولو یار سارے پنڈال کھڑا ہو جائے نا اس علمدی عظمت دی کا سمے تعداد تھوڑی نوکر دی بات وڈی ان تنگوں دی دیواراں چ ولی دی سلام نہ آوے کہ علمدہ سجدہ کر کے بابا جی فوجی جواد صدقے میں پورے ملک کی سطر پڑی نہیں اب اتنا بولنے جتنا محمد دی راضی ہو جاویں آو مڈسنا چاہندا حسین دا سجدہ حسین دا سجدہ حسین دا سجدہ حسین دا سجدہ اب پان سماں جگے فوز بننا چاہندا کیا بات سن سڑ پڑھتا ہوں مگر ایسا بولے ہو کہ دعا فرمائی میں موقع دے زندگی ہوئے لگا جائے امر میں میںلہ کرک ستر میں ہوگا دیکھ رہے گا سامان جیسا سونا سنیا جی سونی تع فرمائی میں کرا جناب <سؤال> میں حسینی دا علم لہرہ کے حسینی دا سردار علم لہرہ کے واپس بلی آلیہ سین ایک اعلان کیتا فضیلت دیست وردی بات ہو زکتا میری ذاکری جناب و جناب عباسی اتنا بولی جتنا محمد نہیں راضی ہو جائے او منسنا چاندہ آلیہ واپس آئے اعلان کیلہ کیتا میں اعلان سلام علاق ارض پہ کریندہ شاہ ملک آئے کچھ میں وچ میرے فدا اباس ہے او ہو وچ میرے فدا او ہو ہے شام وچ میرے فدا اباس ہے حق دادی تے وچ سو میرے حق دادی تے اباس ہے آہا شام وچ میرے فدا اباس ہے آہا شام وچ میرے فدا اباس ہے شام وچ میرے فدا کیا بات بس ٹائم میرا مکتا پہ کیونکہ پڑھنے والے پیچھے تو شریف رماج سنا دیں بابا بند لطف بھی نہیں بولیا میں کسا بولنا کیا ہے بندہ بول حسین بار بڑا ماری مسلمان محمد جی ڈے فضایل پر لے ٹائم مقربے دو وینڈ بابا جی میں کہنا لگا حق <laughs> جانے ہی تو میری حسین جانے ہی جی ڈیا دیئی حسین مطنو کت کت روما کربلا روما کفا روما شام روما حلب روما دربا روما بادار روما صدقے جہانی نصیب ہوئی سونی آئی کی تھی اس بھی لکرا حیام چیلم بابا جی کر میری دھی دے شام امن نبھا کے جتنے سید بیٹھو تھوڑی دکرانی سہن آئی نا میں بزرگا کبھی لگی چکی آئی شام دفر آگری گئی खेते देया या I दुधगिरी जये वखले देवे निसी दोई ये नाना नाम फीवे अकबर منگ چڑی آیا سائن جگہ پی سامنے نظر آئیے بن گئی آواز آئی ڈاک پتا ایک بڑا کم بڑا آیا بڑا انعام جلدی دل <سؤال> آلا ہے جواب یہ کچھ ملے بنو ست قبیلے دے खे ओ जक तू एक भरतया ने बाजे आंखे गो ओ परवागे ते चडी सै ना बशु फले ला हसीन مرحبا مرحبا नौकाना नौकाना कर मिला बने बिस्मिल फला Chiff re лежing tall and religious by her filters are happy As you watch, subscribe to the channel And you have a reaction for your miejsce She has done many egregatories She wants me to be able to see her She thinks I can feel I'm a football